Jó. és akkor jöjjön a kérdés, amire mindenki várt. Ennyi lesz a törlesztő. Bejutom egy kalkulátorba az adatokat. Te is ezt a sípolást? Keres ennyit komolyan. <tos> <tos> Mi ezek a De komolyan, hát ez, ez botrány. Jani, csináljunk már valamit, tényleg nézzük meg, hogy kell lakást venni, mert ez, ez, ez nem állapot. Persze, hát Magyarországon ez egy fontos téma, itt az emberek majdnem 90%-a saját lakásban lakik. Még mondjuk, ha megnézed a németeket, ott az emberek 50%-a albjelentben él. Jó, nem érdekel, hagyjuk a hanyatló nyugatot, én most azért is lakást akarok venni. Mit kell csinálnom? Hát nagyon egyszerű a kérdés, van-e pénzed? Tö hát, az, az nincs. Hát akkor... Hitelt kell felvenni. A. Jó, figyelj, én a hitelt is felveszem, csak mondjad, hogy hol írjam alá, hogy érdják ezt a hitelt? Hát attól függ, mennyiért akarsz lakást. Jó, akkor segítek. Jelenleg Budapesten 27 millió egy átlagos lakás. Jó, akkor 24. Te most belevalkudozol, le, levéd a tárról, ez az átlag. Jó, legyen 25. <gül> Rendben, akkor legyen 25. <gül> Azt tudnod kell, hogy 20% önerőt kér a bank. Ha? Önerő. Főnév. Jelentése? A hitelfelvételhez szükséges saját tőke. A 20, hát mennyi az a 20%? Hát a 25 millió forintnál a 20% önerő 5, 5 millió forint. 5 millió. jobb. Van 5 jó? millió forintod? Nem, nincs hát, honnan lenne? Hát akkor idén nem bizára, hanem siófokra mész nyaralni. Jó, ezt most komolyra fordítva, a legtöbb 20 évesnek nincs 5 millió forintja, hogy betegye a hitelbe. Ez teljesen természetes, nem kell ezen izgulni. Az a kérdés, hogy mit tudsz tenni, hogy meglegyen ez az önerőd? Félre kell tenni ezt a pénzt, ilyen egyszerű. Mondjuk most mondhatnátok, hogy mi egy tanácsadó cég vagyunk, nyilván ezt javasoljuk, pedig hát ez az igazság. Nekünk mindegy, hogy ti malacperselybe, állampapírba vagy pedig egy életbiztosításba gyűjtitek, félre kell tenni, hogy összejöjjön ez az összeg. De tényleg, ennyi a lényeg, hogy rendszeresen félreted a pénzt, nem csak akkor, amikor kedved van. Megfogadom a saját tanácsomat, félreteszek havi 20 ezer forintot. Jani, kérlek számold ki, hogy mennyi idő alatt jön össze az 5 millió forint önerő. Rendben, ezt az osztás büveletével fogjuk elvégezni. És ki is jött, ez pontosan 21 év de ez akár fele annyi is lehet, hogyha kétszer annyit teszel félre. Fordított arányosság. Jó, hát én nem fogok 21 évet várni, úgyhogy tegyük fel, hogy megvan az erő. Melyik hitelt válasszom? Azt tudnod kell, hogy ha hitelt veszel fel, akkor mindenképpen fizetned kell. Ott nincs olyan, hogy nincs kedved, vagy másra kell a pénz. Szóval, ha arra sem tudod rávenni magadat, hogy megtakaríts, akkor valószínűleg a hitel sem neked való. Nyilván arra vagy kíváncsi, hogy melyik a legolcsóbb hitel. Pedig erre azért eléggé ráfázhatsz, mert a legolcsóbb hitelek azok változó kamatozásúak. Mm, jó, és, és akkor mi van? Hát mit csinálsz akkor, hogyha mondjuk 5 év múlva 120 ezerről felugrik a törlesztő részletet 240 ezer forintra? Hát... Um... Fontos, hogy sok ideig kiszámítható legyen. Igen. Én. Ezért vannak a fix kamatozású hitelek, amikor akár 10-15 évig is biztos lehetsz benne, hogy ugyanannyit fizetsz. De, de ugye ezt érted, ugye lehet, hogy drágább, de... Másból se feltétlen a kínai bóvlit veszed meg, itt meg csak egy hitelről van szó, egy akár több évtizedes elköteleződés. Jó, jó, jó, hát jól, jól, jól. jól van. Jó, és akkor jöjjön a kérdés, amire mindenki várt. Mennyi lesz a törlesztő? 25 millió forintos ingatlanár és 5 millió forint önerő mellett a szükséges hitel összegét a kivonás műveletével tudjuk megkapni. Figyeljünk oda, hogy a megfelelő helyi értékek a megfelelő helyi értékek alá kerüljenek. Azt csinálom, amit minden normális ember, az interneten beütöm egy kalkulátorba az adatokat. Itt is van, akkor most ezt beütöm a b********* kalkulátorába. Te is adottad ezt a sípolást? Nem. B milyen sípolást? Hát akkor előbb azt mondtam, hogy b*********. Meggyed, nem hallottad? Ja, hát nem csinálom nekik ingyen reklámot. Oké, okay, meg kell adni a fizetést. Hát figyelj, szerintem egy átlagfizut adjunk meg. 250 ezer forint mondjuk. Rendben. Na erre mit ad ki? Ennyivel még 20 évre se kapsz hitelt. Micsoda? Ez azért van, mert túl magas a hitelösszeg, és meghaladja a fizetésed 50 százalékát. Na ki. De érdekel, most már akkor írjál be 400 ezeret, aztán nézzük meg. Rendben. Kikeres ennyit komolyan. 10 éves futamidő esetén a kamat, amire számíthatsz olyan 4,2 körül lesz, Jó. ami 204 ezer forintos havi törlesztő. Így a teljes visszafizetett összeg a 20 millió felül az 4,5 millió forint. Jó. Ha 15 éves futamidőt választasz, akkor már 5,4 a kamatod, és 158 ezer forint csak a törlesztő részleted. Hmm, tűrhető. Így a 20 millió forint fölött 8 millió forintot fizetsz. Mennyi? 8 milliót. Az szép, szép. És, hogyha 20 éves futamidőt választasz, akkor 5,6 körül mozog a kamatod. Jó, drága. Hát igen, ez már drágább. Drága fix, nem? Így van. A törlesztő részletet pedig 137 ezer forint. Hmm, ez már korrekt. Így van. És a teljes költség, amit a 20 millió forint felett fizetsz, az 13 millió forint. 13 millió? Öregem! Most azt számolgatom, hogy mennyi egy a élet. Érted olyan 120-130 körül, tehát igazából 20 éves távon már megéri, nem? Már a hitel. Hát igen, ott már olcsóbb a törlesztő részlet, de nyilván az a feltétellel, hogy plusz 13 millió forintot befizetsz a banknak. Mondjuk igen. Ugye itt azért megdőlt az, az elképzelés, hogy a lakásvásárlásból hülyére keresed magadat. Persze, hogyha mondjuk már van négy-öt lakásod, akkor, akkor ezt el lehet mondani, de hát hát, jelenleg hát, azt hiszem nem így áll Az első is jó lesz, igen. igen. Hát meg nyilván sokkal egyszerűbb, ha a kétszer ennyit keresel, vagy ha csajoddal közösen veszitek a lakást. Leszámítva a válló No hát ezek az eredmények hogy neked személy szerint mit kell tenned, azt nem fogjuk megmondani, mi nem vagyunk ennek a hívei, hogy egy videóban mindenkinek a problémájára univerzális megoldásokat találjuk, szimplán azért, mert nincs univerzális megoldás. Nyilván nem is volt az a célunk, hogy elmondjuk nektek a tuti megoldást, csak néhány szempontot, ilyen volt például az önerő és annak az összegyűjtése, a változókamat, de a legfontosabb az az, hogy egy hitel, komoly elköteleződéssel jár, nem szabad csak úgy vaktába beleugrani, láthatok, hogy mennyi szempont van. Reméljük, hogy ezzel nem vettük el a kedveteket, hogyha belevágtok, akkor hajrá, mi szurkolunk, addig pedig marad az albérlet, ez elvégre a néveteknek is bejött